عفرة طلت على الدنيا يا محلاها طلت على الدنيا يا سكنها قمر تشرق الدنيا من انوارها جتنا البشارات في, في القلب محياها عقب الصبر جت عفرة اجمل بشاره هلا ملايين نور العين وضياها نفرش لها الورد وننثر اجمل ازهارها ابوها تركي لا قلبي شرحك قد في في جية يا في العمر ومشواره عفرا سبحان من بالزين سواها بوصفها كل حروف الشعر محتاره عسى على الخير وانا في مرضاها عسى السعف فالها في العمر وخبارا عفرا اللي على الدنيا محلاها عفرا تركب ظنا اللي تمناها يملى الفرح قلبه ويملى الفرح داره يا والله اني يوم لقياها زي الهم القلوب تجلي اضرارة احساس قلب امها يسقي اخطارها واليوم احساس جميله بفرحتها محتاره احمدي في عالم الصوتيات ليس الوحيدون ولكن الأقدم خبرة طويلة و.